Danes bomo pripravili jesensko obarvano sledico in sicer bučno variacijo krem bruleja. Krem brule je ena izmed mojih ljubših sledic in najboljšega v življenju, sem jedel prav v Parizu. Ta današnja različica krem bruleja bo malce drugačna, ker ji bomo dodali peri, buče in fine, prijetne, jesensko obarvene začimbe, pumpkin spice, oziroma bomo pogledali, kaj vse to je. Najbolj, da se kar lotimo priprave. Jajca ločimo na rumenjake in beljake, beljake pa shranimo za kakšno drugo jed. V lonec smetano in mleko. Zdaj imamo tukaj smetano in mleko pripravljeno. Dodali bomo še te naše čudovite jesenske začimbe Muškatni urešček, cimet, ingver in pa mlete klinčke. Da bo zadeva mogoče dobila malo bolj uh, aromatičen pri ukusa, ne, da ne bojo samo buča, sem se res odločil, da bomo v tem mleku in smetani pokuhali še mandarinino lupinico. Lahko date pa tudi pomarančno. To lupinico bomo potem vzeli ven iz tega. Zdaj pa tole preprosto zmešamo in se do vretja. Vse dobro premešamo in se do vretja. Vmes v drugi skledi, zmešamo rumenjake, sladkor, so in vanilijo. Pa pravi, da moški ne znamo multiteskat. A vohate to, po jajci diši. To so moji možgani, ki grejo v overdrive. Oh. Ko mleko in smetana zavreta, vse skupaj odstavimo in odstranimo lupinico mandarine. Še vroče postopoma prilivamo kromenjakom in vmes vse čas mešamo. Tule imam 150 gramov bučnega pireja, kako je prišel ta bučni pirej v tole skledico. Cirka 300 gramov hokaido buče, govorim v očiščeni buči z olupki, sem spekel v pečici, potem pa dober spasiral v gladek pirej. V hokaido buči nujno dodajte zraven še oljubke, operte prej, ker olupki imajo res ogromno okusa. Iz 300 gramov takšne buče je prišlo cirka 150 gramov pireja, ki gre zdaj v tole našo mešanico z čimp premenjakov, mleka in smetane. Bučni pire dodamo k mešanici za krem brule in dobro premešamo. Ko imamo bučni perej, lepo noter zmešanj, ga predsedimo. To pa naredimo zato, da bo naš krem brolé čim bolj gladke teksture, pa da se znebimo kakšne morebitne nečistoče, ki je ne lahko noter ušla. Čisto preprosto, samo čez sedilo in dobimo gladko tekočino, takole, brez mehučko. Mešanico ulijemo v pripravljene modelčke. Krem brûlée, jau, in to zbučo, voda vre, moje misli so ravne k gladina, da vidim cel svoje misli, ne znam, klim kuhat, <totip> Jaz sem že nazaj, tole je vrela voda, se bom redržal kuhanja, ne tol, krepanja. Skratka, naši krem brûléečki so pripravljeni v pekaču, zdaj bomo zalili z vrelo vodo neke do polovičke teh modelčkov, Potem pa v pečico na 160 stopin, pekli bomo pa 20 do 25 stopin uh, minut. Jaz imam tle dve različni velikosti teh modelčkov, zato eni bo malo prej, eni malo kasnej. Kako pa vete, kdaj so te krem pečeni, ob robu bo že čvrst, na sredini se pa še lahko malce tresiti, kako dober želejček. Pa bodte previdni. Tole je vroče. Takole. Takole, krem so pečeni in, kot sem prerekel, takole jih malo zatresemo in pogledamo, kako se na sredini še malce tresajo, obrobo so pa pečeni. Zdaj bomo pa to vzeli ven iz pekača in dal v hladilnik se za dve, tri ure, tako da bo se res dobro sledi, potem pride pa še cuker pa karamela. Trembriole pustimo na sobni temperaturi, da se rahlo ohladi. Na se skupaj pokrijemo in prestavimo na hladno. Evo takole naši crème brûlée so ohlajeni. Res je pomembno da jih dobro ohladite preden nadaljujete s tem korakom. Pravzaprav ta karamela je tista, kak crème brûlée moradi crème brûlée sto piko naji. Na vsakega gor bomo dali nekaj žličko sladkorja. Ta sladkor razporedimo takole pač eno merno po vrhu, potem pa lahko jih zapečemo v ta sladkor v pečici. To bo ta verjetno najver, najverjetnejše naredili doma, zato ker skepam da nimate tega lebrenarja. Če jih date v pečico, oklopte žar funkcijo, dajte jih tik pod vrh in jih na 200 stopin pečete nekaj 3 minute. Pa zravn skozi spremljati, ker pečice so različne. Mi bomo poporabljati ta za to čudovito karamello. Pa kar začnimo? Ko so naši bučni krem prekriti s fino karamelo, jih postrežemo pa naj vam teknejo.